שלום חברים יקרים, אני תמר ובסרטון נלמד כיצד לבצע עיכול במדיה לגורמים בודדים. אז בואו ניכנס לכרטיסתיק ונתחיל לעבוד. אז בכרטיסתיק, לפני שאנחנו נוסיף את הפעולה, ניכנס לתיק תקשורת ובתיק תקשורת נעבור לחוצץ חייבים ואנחנו צריכים לשים לב שיש לנו המצאת מסירה מלאה. במידה אבא ואנחנו לא רואים פה בתוצאת המצאה מסירה מלאה, אנחנו לא יכולים להוסיף את הפעולה של עיכול במדיה. אחרי שראינו את התוצאה, אנחנו יכולים לצאת מהתיק תקשורת. נחזור לתיק הפנימי, נלחץ על פעולות, ובואו נוסיף את הפעולה שלנו. בפרטי הפעולה, אני אקליד עיכול במדיה. אני יכול להקליד חלק מהשם והמערכת תשלים אותה באופן אוטומטי. אני אאשר אותה, נשים לב שהחייו שלנו מסומן, שאר הפרטים מוצגים לי באופן אוטומטי, ונלחץ על שמו, נאשר את חלון ההתראה ונגיע לחלון שבו אנחנו צריכים לבחור את גורמי העיקול. יש לנו שתי אפשרויות, או לבחור באופן ידני, או ללכת לקבוצות הגורמים שאנחנו כבר בנינו מראש עם התקנת התוכנה. הדרך הקלה ביותר זה לבחור את אחת מקבוצות הגורמים, למשל אני אבחר פה את הנהלת הבנקים, ונשים לב שהמערכת באופן אוטומטי, אני קצת ירווח את זה, המערכת באופן אוטומטי מוסיפה את הגורמים. כמו שאני בוחר קבוצה אחת, אני יכול לבחור כמה קבוצות בו זמנית, ונשים שכמובן כמות הגורמים גדלה, וכמובן הסכום, בואו נסיר כמו שאני עושה עכשיו, ונשאר עם מענהלת הבנקים בלבד, במידה ואני רוצה להסיר את אחד הגורמים, כמו למשל השירות הבנקאי, אני יכול לסמן אותו, באותה מידה אני יכול לסמן כמה גורמים, כמו שאני עושה עכשיו, ואני יכול ללחוץ על הכפתור, בטל סימון, בואו נראה ואנחנו יכולים לשים לב שהגורמים ירדו לי מהרשימה וכמובן גם הסכום מתעדכן. אפשרות נוספת זה להיכנס לשדה החפש ולהקליד את שם הגורם שאני רוצה. למשל מנורה, המערכת באופן אוטומטי תיאטר אותו, אני יכול לסמן אותו וללחוץ על סמן גורם והוא יתווסף לי לרשימה. אחרי שסיימתי לסמן את הגורמים, לבחור אותם, אני כמובן נלחץ על כפתור אשר, לאשר את הפעולה, ונפתח לי חלון פרטי חיוב. במידה הפעולה שלי מקושרת לפריט חיוב, כמו שקורה אצלי במערכת, כל שנותר לי זה ללחוץ על אשר ולאשר את הפריט חיוב. נחזור לחוצץ פעולות ונבדוק שהפעולה שביצענו אכן רשומה. מפה, כדי להשלים את העבודה, אני כמובן חייב אה, לשדר את הפעולה בתקשורת. אז זהו לבינתיים חברים ראינו איך עושים פעולה של כול במדיה לגורמים בודדים ונתראה